miten me ollaan täällä Liedossa meidän digipolkua suunniteltu. Ja tota, tosi ihana kuulla konkreettisia esimerkkejä teiltä aikaisemmilta puhujilta. Ja, ja tota, mennään me vähän, ehkä vähän teoreettisempaan suuntaan tässä viimeisessä esityksessä, mutta jaan teille tuosta näytön, niin päästään aloittamaan. Toivottavasti teille näkyy nyt esitys suljen tuon oman kameran, niin, niin tota, yhteydet toimivat. Eli meidän varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digipolkua täällä Liedossa ollaan lähdetty, lähdetty rakentamaan tässä tämän uudet lukutaidot-hankkeen pohjalta. Ja ja tosiaan Elina ja varhaiskasvatuksen digituutorina toimin tällä hetkellä täällä Liedossa. Tuossa on mun sähköpostiosoite, jos joku haluaa laittaa jotakin kysymyksiä tai kommentteja, niin minut tavoittaa tuosta osoitteesta. Mutta ihan lyhyesti ensin meidän tota tästä hankkeen tavoitteista, paikallisista tavoitteista. Eli meillä tavoitteena on, niin kuin varmasti monissa muissakin kunnissa, niin, niin tota, uh, saata varhaiskasvatusikäisille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia näitä tieto- ja taitoja tai digitaalisen osaamisen taitoja. Ja sitten tämän hankkeen avulla niin laajentaa sieltä perusopetuksesta sitä digipolku varhaiskasvatusikäisille. Tota, Digipolun sisällöt tietysti nojaa sit näihin valtakunnalliset uudet lukutaidot ohjelman hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin. Ja toisena tavoitteena on ollut toki sitten tässä rinnalla varhaiskasvatuksen henkilöstön tukeminen ammatillisessa kehittymisessä ja painopistet toki siellä pedagogisesti perusteltujen TVT-tekniikoiden hyödyntämistä ja niiden työtapojen kehittäminen. Ja tota, Digipolku tosiaan meillä sisältää myös, myös aikuisten oppimispolun polun tässä samalla. Eli me ollaan päädytty nyt jaottelemaan meidän digipolku alle kolme vuotiisiin 3 5 sit esiopetukseen ja siitä, siitä sit ponnistetaan kohti perusopetusta. Ja aikuiset ovat mukana matkassa toki ja sitä meidän henkilöstön osaamispolkua tässä samalla viedään eteenpäin. Meillä on toi digilieto.fi-sivusto, johon me tota on, siellä on perusopetuksen digipolku jo olemassa. Tässä en lähde seikkailemaan nyt tonne sivustolle, vaan otin teille kuvankaappauksen, eli digilieto.fi, se on ihan avoin sivusto, että sinne pääsee, pääsee kuka hyvänsä katsomaan, Tänne on, ollaan tuomassa sitten tämä varhaiskasvatuksen digipolku, se ei tosiaan vielä siellä ole julkisena, koska se on keskeneräinen, mutta tänne sitten tulevaisuudessa tuodaan digitaalisena se, se varhaiskasvatuksen digipolku. TVT-suunnitelmaa samalla ollaan päivittämässä eli täällä, täällä tota, niin, varhaiskasvatuksen osuutta sitten samaisesti. Mutta tässä on pieni koonti nyt tästä meidän, meidän ajatuksesta, että miten nämä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset meillä täällä Liedossa ja tämä digitaalisen oppimisen maailma rakentuu. Eli me ollaan tämmöinen kivialka mietitty tänne vastuullisuudesta, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja, se, ja, ja siitä, että meillä on yhteisölliset työskentelytavat ja osallistavat, eli lapset. Lapset on siellä keskiössä, ja lapset osallistuu kaikkiin toiminnan vaiheisiin ja korostuu toki se vuorovaikutus kun yhteisöllisessä toimintatavassa yleensäkin. Ja vielä meidän kuntastrategiasta sitten nousee tämmöinen uteliaat tutkivat, osallistavat ja innokkaat kokeilut. Ja siellä tosiaan henkilöstön digitaidot on yhtenä osa-alueena sitten olla nostettu myös tämä yhteistyö kotien kanssa Johon, johon tosi paljon on meidän henkilöstö toivonut myös sitten apuja, että miten tässä digiliikenteessä sitten kotien kanssa myös toimitaan. Ja Vasusta ja Esiopsista tosiaan, tosiaan sitten katto rakentuu. Meidän digipolulle, ollaan, korostan tässä, että meillä on luonnosvaihe menossa. Eli tota, jos, jos näyttää erikoiselta, niin voi olla, että näihin jotakin muutoksia vielä tulee ennen kuin näitä julkaistaan. Mutta, mutta tässä on esimerkkinä nyt 3-5-vuotiaat ja me ollaan vähän niin kuin, tämä on ollut ehkä haastavinta miettiä, että millaisiin alakategorioihin näitä, näitä asioita jaotellaan, koska paljon on samaa sisältöä mikä liittyy sekä TVT-osaamiseen että medialukutaitoon, ja miksei myös tuonne ohjelmointiosaamiseen, niin me ollaan nostettu tänne kuitenkin toi oma tuottaminen ihan omakseen, ja sit tämmöset käytännön taidot sekä sit vastuullinen ja turvallinen toiminta vielä. Mutta nämä saattavat kyllä elää sitten. Eli kun tämä digitaalisesti tulee sinne ää, nettisivustolle, niin, niin tässä on sit tarkoitus päästä näistä näistä askelmerkeistä sitten materiaaliin käsiksi. Ja meillä on, on tota, semmoinen ajatus tässä digipolussa, niin kuin tässä tuli jo aikaisemminkin puheeksi muiden kuntien kanssa, että se olisi niin mahdollisimman ö, käytännönläheinen arjen työkalu henkilöstölle, ja sellainen kevyt, että siitä on helppo päästä liikenteeseen, eikä tunnu siltä tuskalta, että nyt on hirveästi ylimääräistä tai lisätyötä, vaan se, että se sujahtaisi siihen arjen pedagogiikkaan. Ja siellä sitten tosiaan sitä käytännön vinkkiä, vinkkiä ja, ja tota valmiita ideoita niin, että jokainen pystyy lähteä toteuttamaan niitä, niitä että mistä lähtee liikkeelle, koska sittenhän se, se omakin ajatus ja ideointi lähtee rikastumaan vähän niin kuin itsessään, kun pääsee jostakin liikkeelle. Ja tässä on nyt mä nostin esimerkiksi, esimerkiksi tämä oma tuottaminen 3-5-vuotiailla, niin tähän on nostettu sellaisia ideoita, mitä voi lähteä toteuttamaan, ja näihin on sitten vielä, tehdään tota, meidän digivastaavien kanssa yhteistyössä, niin ihan esimerkkisisältöjä niin, että varmasti pääsee alkuun oman lapsiryhmän kanssa, vaikka asiat eivät olisikaan niin kovin tuttuja. Mutta vähän samanlaista siis ajatusta kuin esimerkiksi Raisio, Raisiolla äsken oli. Ja tässä on vielä tästä tutustuminen, käytännön taidot, samansuuntaisia linkkejä, mitä siellä arjessa voi toteuttaa. Vaikkakin se sujahtaa sinne arkeen mielellään se digiosaamisen kehittäminen, niin tota joka tapauksessa on hyvä myös nostaa tämmöisiä käytännön taitoja, että mitä se sitten tarkoittaa, mitä kaikkea siellä kuitenkin niin tulisi, tulisi lastenkin saada tutustua ja kokeilla. Ja sitten täällä ohjelmointiosaamisesta nostan tämmöisen esimerkin, että alle kolmevuotiaille me ollaan nyt ohjelmointiosaamista, olen kiertänyt päiväkodeissa ja, ja tota niin, niin avoimessa varhaiskasvatuksessa sekä sitten Teamsin kautta vielä, vielä tavallaan niitä vinkkejä ja teoriaakin avannut henkilöstölle. Niin se, että, että mitä kaikkea niin kun tässä aikaisemmissa esityksissä tuli tosi hyvin konkreettisia esimerkkejä, että mitä se ohjelmointiosaaminen ja ohjelmoinnillinen ajattelu siellä ikäisten kanssa on, niin tämä on ollut varmaan sellainen ainakin hyvä aloituslähtökohta, jossa niin kuin huomataan, että aivan, että tässä tarvitaan oikeastaan niitä omia tietoisuustaitoja, että tullaan tietoisiksi siitä, että juuri tehdään näitä asioita siellä arjessa ja että ne ovat sitä ohjelmoinnillisen ajattelun kehittävää toimintaa. Ja tämän, tämän tyyppisiä näihin tosiaan sitä konkretiaa on tulossa sitten vielä, vielä omina sisältöinään. Ja henkilöstön digitaidot niin ollaan jaoteltu toki näihin teknisiin perustaitoihin ja se turvallisuus, vastuullisuus, se, eli tietosuoja tietoturva asiat on, on puhuttavat todella paljon, koska meillä on aika paljon lyhyessä ajassa tullut varhaiskasvatukseen tätä digimaailmaa ihan tuon Office 365-ohjelmiston ja ä, uusien laitteiden iPadeja on saatu ja, ja kosketusnäyttötauluja ja tämän tyyppistä. Ja, ja tuota laitekantaa muutenkin lisätty, niin, niin ne korostuu tässä kohtaa henkilöstön niin kuin mielissä niin tähän sitten ohjeistusta ja sitten se yhteistyö perheiden kanssa. Ja ollaan nostettu myös digitaalinen pedagoginen dokumentointi sinne. Siihen on tulossa tulevaisuudessa sisältöä toisen hankkeen kautta sinne apuja sitten dokumentointiin. Tässä vielä yhteistyöstä perheiden kanssa nostettu esiin, että mitä, mitä asioita on hyvä käydä läpi ihan jokaisen perheen kanssa ja, ja omista oman tiimin tai yksikön tasolla vähän riippuen, niin, niin tota, mitä ne digitaaliset ympäristöt on ja tiedotetaan huoltajia ja ollaan, ollaan niin kuin samalla viivalla huoltajien kanssa ja sovitaan tietyistä asioista. Ja kuten tosiaan taisin aikaisemmin jo mainita, niin on kovasti toivottu sitä materiaalia, mitä voidaan käyttää sitten media- ja digikasvatustyössä, yhteistyössä perheiden kanssa, ja, ja sitä tietoisuutta sitten jakaa myös. Myös sitten eteenpäin. Eli tämän, tämän näköistä asiaa täällä Liedossa tehdään. Meillä on tosiaan, ollaan saatu TVT-vastaavat jokaisesta yksiköstä nyt, tai digivastaavat nimellä kulkee, jotka sitten omalla, omalla panoksellaan siellä jokaisessa yksikössä myös tätä ä, oikeastaan semmoista ä, toimintakulttuurin muutosta vievät eteenpäin. Eli paljon on toki, meillä on osaamista ja meillä on innostusta ja sitten toki tarvitaan sitä yhteistä asennemuutosta myös siellä, siellä arjessa. Eli konkreetteja esimerkkejä, miten tämä digi voisi siellä arjessa olla avuksia, miten se tosiaan rikastuttaa. Tässä on ollut tosi hyviä puheenvuoroja, että, että miten, miten se ei ole mikään ylimääräinen osa, vaan semmoista tulevaisuuden taitoja, mitä siellä voi, voi arjen pedagogiikassa hyödyntää.